Dobrodošli u Zabok, moj rodni grad i ujedno prometno središte Hrvatskog Zagorja, a možda i šire. A tračnice, vlak, raskršće, to su neki od važnijih bluz motiva koji postoje. Moja kuća je točno smještena tu, na raskršću, uz prugu. I kak se ne bi balo s bludom. Ovo je moja ulica. Zove se Grabrovec. Jedna od najživotopisnijih ulica, ne u Zaboku, ne u Zagorju, nego vjerojatno na cijelom svijetu, bar za mene. Tu žive takvi likovi da moraš o njima pjevati. Ima ih more, svaki ima svoju priču, a jedna priča je opjevana u pjesmi Šerif Mirko. Mirko je bil prvi i jedini kauboj iz Grabrovca. A ovo je moja hiža. Stoji na braniku Grabrovca. San svakog pravog Zagorca je da se more prediti odmoriti v kljet. Pošto nemam vremena za kljet i trsje za sat, posadal sam dva trseka. Rastu brzinom munje, i baš sam ponosan na njih. A sad idemo u djeću sobu. A ovo je moja djeća soba. Tu su prije visile slike cura poput Samantha Foxy i Sabrine koje su mi onda pružale inspiraciju. A danas su naravno te slike zamijenili pravi bluze koji mi danas pružaju inspiraciju. Jedan od definitivno najvažnijih je Soniteri, bele Vizartov do harmonika ili ti Čarobnjak s harmonikom. Kad sam tu ploču još sam bil klinac od 20 nešto svih godina, stavljel na gramofon, nije mi bilo jasno kada je blues i nisam baš kužu materiju. Ali mi je bilo jasno da frajer zna svirati neke zvukove koji su meni poznati. Jedan od tih živi danas i konstantna inspiracija, a to je zbog vlaka. Osim usne harmonike, koja je instrument s kojim se ozbiljno bavim i koji ozbiljno vježbam, volim se nekad zafrkavati i sa žičanim instrumentima poput ovog smješnog koji se zove Cigar Box, od kuti za cigare i svira se sa ovim slajdom. Čujte, ja sam u snjak toliko vježbal da sam već sam sebi postal doma dosadan. I onda sam odlučil idem negdje svirati van za ljude. Prva svirka javna kao solo umjetnika se desila točno u restoranu kod Golubeka. E, poslije su ljudi mislili da jedan bluzer iz Grabrovca ima čak i restoran zbog sličnosti s svojim prezimenom, što nažalost nije bilo točno. E, Restoran kod Golubeka danas više ne dela, ali zato Goluban dela punom parom. A tek sam kasnije skužil da nije u snijaku moj život ušel bez veze. Baš ovdje, na ovim tranicima, je moj pokojni deda na ispaši s kravama svira usnu harmoniku. Zabavljajući sebe i okolne cure koje su isto imale svoje krave, bilje pravi džek, jer naravno, su u tome uživale. To ja zovem pravo Zagorje. Na Vinskom vrhu sam prvi put na stupu prije par godina i od onda je sve krenulo dobrim stazima. Osam studijskih albuma, četiri diskografske nagrebe Korin, uz put tu sam se i oženil. I onda me pitate zaki je svira bluz. A zako je ne. Bluz je početak, bluz je kraj, bluz je sve. Bluz je korijen, bluz je istina. What?